اللهم في يوم الجمعة نسألك أن تمسح عنا أوجاعنا وتحقق أمانينا وتنور ظلمات ليالينا اللهم اسقنا فرحا وارزقنا من كل مداخل الخير اللهم وبدل أقدارنا إلى أجملها فأنت القادر الذي لا يعجزك